Hei, olen Niko Finnilä ja toimin OSAOssa koulutuspäällikköä. Yrittäjä on yrityksensä peruskallio. Siksi me OSAOssa tarjoamme yrittäjälle erilaisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Työelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö on menestyksi. Ollaan yhteydessä. OSAO. Kaikki on mahdollista.